До розмови Романа Конона, лейтенанта батальйону Свобода на Звардії України. Пане Романе, вітаємо вас. Доброго дня, студія, добрий день, глядачі. Слово Україна і Христос Воскрес. Христос Воскрес, дякую, що ви з нами. Будемо говорити про мобілізацію на Росії. Це одна з тих тем, яку варто сьогодні проаналізувати. Нагадаю нашим глядачам, що 11 квітня Держдума РФ ухвалила в другому та третьому читаннях поправки, які узаконили електронні повістки. Після отримання у тому числі в додатку держпослуги, думаю, всі це вже бачили, необхідно буде з'явитися до військомату протягом 20 календарних днів, а за неявку на них чекає жорстке покарання, починаючи від обмежень виїзду за кордон і закінчуючи кримінальною статтею. Чи здатні електронні повістки, на вашу думку, компенсувати якусь нестачу в лавах Збройних сил РФ? Ну, ні для кого не секрет, що прихована мобілізація на Кацапі, триває і досі. І триває вона вже доволі давно, і те, що зараз відбувається і на Бахмутському напрямку, зокрема, що там йде повне перемелювання повне потенціалу бойового кацавської армії, і в них навіть немає змоги ніякої не ротації зробити нічого, вони тільки допоповнюють е цим м'ясом доходячим е всю лінію зіткнення. Тому ця мобілізація, що вони там зараз проводять і хочуть ввести е цю рабську, е цю таку, Тенденцію, що там е, нема ніякої змоги ніяк від неї приховатися, тому що так чи інакше, е, того, хто навіть приховується, його все рівно знайдуть, не виїхати нікуди, не заховатися. Ну власне, ну, це рабська держава, рабська і рабська, в принципі, їхня культура і те, що це ми бачимо, що відбувається, це повне поневолення, е, докорінне повне поневолення взагалі всіх е, моральних і. І, і людських цінностей. Те, що воно там відіграє якусь велику роль, думаю, що ні, адже мобілізація в них ідеї і зараз, і вона в них не припиняється. Тому великих змін думаю на лінії зіткнення це не принесе. Хто це буде? Кого вдасться призвати на фронт таким чином? Це будуть недосвідчені бійці у будь-якому разі. Ну, власне, ми перебуваючи з батальйоном «Свобода» на позиціях, спостерігали і стикалися неодноразово з е, тими чмобіками, які тоді ще тоді попадали. Зараз на позиціях наші побратими з 4-го батальйону «Силу «Свобода», бійці з 4-ї бригади оперативного призначення рубежі, інші е, бойові підрозділи. І в спілкуванні з ним вони доповідають, що ситуація знову ж таки кардинально не змінюється. Це, це та ж сама їхня кацапська тактика. В них бракує часу на те, щоб... Нормально підготувати своїх, так би мовити, військових, їх там десь п'ять днів вчать чомусь в губинці, десь кацапі там крок, крокувати і потім кидають на вірну смерть. Ми спостерігали з батальйоном свободи, як цими чмобліками розміновували міні загородження, як їх використовували в вигляді приманки для виявлення наших вогневих позицій і багато чого іншого. Ніякого розуміння тактики в них немає ніякого розуміння якоїсь ведення бою в них немає вони намагаються гуртуватися і кучкуватися в принципі нам це на руку адже ми як мінометники батальйону Свобода коли нам наша арт-розвідка давала координати де вони кучкуються в групи ми могли там з одного-двох замків вкласти там відділення в деяких в таких випадках бувало, що і більше, там, до взводу ми буквально там за, за декілька хвилин. Тому, власне, м -м -м, нам це відіграє на руку, та все ж таки є один величезний мінус. Їх багато, і їхній мобілізаційний потенціал кацарський, я вже якось підраховував, що якщо взяти, що їх там порядка 140 мільйонів, там, з невеличким, відкинути там пенсіонерів, відкинути там дітей, жінок, то вийде, що порядка 20 мільйонів, мобілізаційного ресурсу в них є. Це надбагато, це надвелика кількість. Тактика в них незмінна, це ж стара жуківська радянська тактика, просто давлять, давлять м'ясом під прикриттям рти. Але тут же ми маємо і 182 тисячі, трохи навіть більше, ніж 182 тисячі полеглих ворогів, яких вже вдалося ліквідувати Збройним силам. Також маю інформацію про те, що техніки на 100 мільйонів доларів збили на Бахмутському напрямку. Тобто ворог втрачає ще й в техніці, втрачає в особовому складі. Менше з тим, яка ситуація зараз загалом на Бахмутському напрямку та у місті? Зараз дуже складно сказати, яка саме ситуація, адже вона дуже динамічна. І те, що на ранок виглядає по одному, надвечір може виглядати по іншому, як в одну, так і в іншу сторону. Те, що там знищили ну, доволі велику кількість техніки там, за, один, я так, ну, за, за один період невеличкий відрізок часу, ну, це прекрасно, це добре, що е, зрізнемося. І та техніка вже не зможе стріляти по наших бійцях, по наших побратимах. А, власне, це знищення там відбувається постійно. На жаль, на жаль, що під час таких дій гинуть і наші хлопці теж. А, так, менше, однозначно менше. Та все ж таки, на жаль, є хлопці, які ціною свого життя утримують і Бахмут, утримують всю лінію зіткнення, утримують, в принципі, Україну тримають. А, це всі герої Титани і вони завжди в нашому серці. Ми однозначно за них помстимось. Сергій Череватий заявив, що вагнерівці майже знищені. Від російського спецназу, на думку дуже багатьох військових експертів, зараз вже теж нічого не залишилося. Чи так це насправді і хто наступний? Ми з батальйону «Свобода», як ми перебували на позиціях, то вагнера були знищені там більше, ніж на 80%. І ми теж до того доклали своїх зусиль, доклали свою руку і безпосередньо лупили всіх їхніх вагнерах. Виходить, яка там ситуація з вагнерами? Вони ж там поділені на декілька каст. Є в них там найнижча каста, там з трьома білими пов'язками, що не підлягають ні евакуації, нічому. ні чому, то там вже кончені зеки, які там спідозні, сіфілісні, ну, власне, просто біосміття. І є в них ті, що більш-менш підготовлені. Ті, що більш-менш підготовлені, якимось чином ще там, невеличка їхня кількість трошки зремушилося живою. Звичайно, дивно. Вибачте, перерву невеличка коротка ремарка. Якщо це хворі люди, то наскільки вони здатні, в принципі, воювати? про найнижчу А каску, це ви завалення ви біосміттям. Завалення просто біосміттям. Ну, масована атака. Для того, дивіться, ситуація наступна. Їх кидали в першому ешелоні. Для того, щоб витягнути наш вогонь, щоб зрозуміти, де знаходяться наші позиції. Після того починався масований артилерійський удар. Та все ж таки ми ну, наші сили не могли інакше робити, адже ну, їх підпускати до, нас, до наших позицій не можна було. Вони перили навалою, і ешелон за ешелоном. Виходить, перший ешелон іде, він лягає, починається артилерійський обстріл. Відповідно, Вони там муплять артеою не точно, вони знищують квадратами. Там, квадрат 333 квадрати на 333, по раунку, хто знає. Після того йде другий ешелон. Відповідно, Він йде не для того, щоб забрати поранених, а він йде знову ж таки просуватися, намагається мусі. І таке може повторюватися, йти е, там, декілька годин поспіль. Е, Були був випадки, коли ми перебували на позиції з батальйоном «Свобода», що по всій лінії зіткнення... Там Бахмутського напрямку порядка семи кілометрів одночасно почався штурм, і одночасно поперли на від п'яти до семи кілометрів. Це доволі це був страшно сильний бій. І власне вони там понесли величезних втрат, їх не вдалося їм нічого протидіяти. Та все ж таки, на жаль, на жаль, в цьому всьому є ціна, і ціна це наші хлопці, ціна життів наших хлопців, в тому числі. Якщо сказати так, перейти до чистої. Статистики, то десь плюс-мінус, десь один до двадцяти, якщо порівнюють. Та все життя нашого бійця, воно безцінне, життя українця, воно безцінне, а життя тих шакалів, воно не варте нічого. І, власне, сьогодні велике свято, і не хотілося б говорити якихось поганих слів, то все ж таки то шакал, і шакалом шакал, шакал є смерть. Дуже вдячний кожному з наших хлопців, який боронить зараз кордони України. Пане Романе, ще одне питання. ПВК Вагнера не єдина приватна військова компанія, яка зараз зародилася і намагається розвивати на території Ерефії. Чи є наступна перспективна ПВК, яку знищать наші збройні сили? От вагнерівці закінчились. Кого будемо посилати надалі? Можливо, ще якісь ПВК. Можливо, це очікує на регулярну російську армію покошення таке. На вашу думку? Власне, нам треба, у нас задача стоїть одна, нам потрібно бити всю ту погонь. Неважливо, чи то є ПВК, чи то їхні є чмобіки, чи то є там якийсь там інший їхній штатний підрозділ. Абсолютно не важливо. Чобіт ворога стоїть на нашій землі. Рука ворога вбиває нас, вбиває наших побратимів, вбиває наших, наших друзів-українців. Однозначно, абсолютно не важливо, хто. хто до нас з мечем прийшов, той від того ж меча має лягти.